Лідія мешкає в будинку, який зазнав пошкоджень під час чергових російських обстрілів. Каже, вдячна миколаївським комунальникам, які вчасно локалізували наслідки, а також івано-франківцям, які зашивали фанерою вибиті вікна. «Такі молодці, внимательні, дуже оперативно і дуже швидко заділи повністю всі вікна. У нас повністю з одної сторони кришу зняло, але ще просьба, щоб допомогли, зараз дожі починаються, щоб місцевий власті, департамент звернув на нас увагу і допомогли з ремонтом криші. Працівник комунального підприємства, управляюча компанія «Комфортний дім» Микола Харук, що з Івано-Франківська, говорить, приїхав допомагати жителям Миколаєва в якості добровольця. В принципі ваш голова, міський голова, звернувся до нашого міського голови з просьбою допомогти. Директор комунального підприємства, управляюча компанія Комфортний дім, Василь Данчук показує інструменти, які сьогодні знадобляться для роботи. Пила, молоток, перфоратор це не весь арсенал івано Франківців. До нас приїхало 21 чоловік, це з шести комунальних підприємств міста, це управляюча компанія Комфортний дім, це дорожники наші, муніципальна дорожня компанія, водоподібний ком, так завод, заводів, світло. Кількість витраченого часу залежить від об'єму робіт на об'єкті. Матеріали для роботи надає миколаївська влада. Василь каже, це відрядження, які їм оплачують безпосередньо підприємства, на яких вони працюють в Івано-Франківську. Ми приїхали 19 вересня і будемо перебувати в Миколаїві 14 днів. Сьогодні зашиваємо вікна, які були пошкоджені раніше. Тобто багато випадків ще немає людей довго. Тому такі роботи ми проводимо з спецтехніки з вулиць. З нами постійно координатор міської ради. Більшість випадків просто надає нам адреси і з нами практично постійно на місці Заступник начальника управління департаменту ЖКХ Володимир Ніколайчук говорить, станом на сьогодні в місті працює 32 бригади. Є наші бригади, які відносяться до наших комунальних підприємств. І є також підрядники, їх. то є ті гості, яких ми запросили. На сьогоднішній день відгукнулися два міста: це Івано-Франківська Одеса, відгукнулася асоціація міст. І працює так само наше комунальне підприємство «Пілот» та комунальне підприємство БРИС. В середньому в день працює близько 150 людей. Відповідно до плану на день чи тиждень визначається, в яких локаціях потрібно більше людей, а де техніки. В планах закінчити більшість робіт з підготовки до опалювального сезону до 15 жовтня. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.